Житель Мелітополя Олександр чекав дозволу на виїзд із Запоріжжя на трасі поблизу авторинку два тижні. Каже, нові правила, перетину лінії розмежування оцінюю позитивно. Приїжджала сюди, щоб зняти квартиру, щоб поїхати забрати свою сім'ю. Ну, приїхала, квартиру і не змогла їхати. Ну, зараз вже, сподіваюся, буду вдома, заберу сім'ю, приїду сюди. Вісім днів у черзі на виїзд колони провела жителька окупованого дніпрорудного Олена. Коли все почалося, звичайно, це все було немножечко не так. Збито було, сказали на Viber подати електронні заяви, вони не пройшли, пришлось з 1 числа їхати сюди, все заново писати ручну, і от з 1 числа ми тут. Сьогодні, слава Богу, нам позвали, сказали, ви їдете. Ми во 2 колонії, дай Бог, ми сьогодні проїдемо. Готується до початку руху гуманітарної колони житель села Приморський посад Микола Петкол. Сегодня, когда сделали вот это, это навели порядок. И я благодарю администрацию здесь, потому что сделано то, что положено. Нету беспредела, есть порядок. Зарегистрируйся, встань в очередь и проезжай процедуру, как положено. Четыре или пять окон, сразу проходят пять машин». В іншій частині логістичного хабу чекають на останню перевірку перед виїздом до батьків, які перебувають на тимчасово окупованій території у Василівському районі, подружжя Запоріжців Роман та Ганна. Знову води не були. Тобто, з самого початку тока вирвались, вирвалися, поки діти закінчили учебу. Туда. Всі мирно, всі з розумінням. Ніхто не лізе, не пхається, нічого. Усі в одному човні. Керівник логістичного хабу Андрій Булавінов каже, у черзі на отримання дозволу перетину лінії розмежування від моменту запровадження нових правил у Запоріжжі перебуває понад дві тисячі осіб. Заявки подаються або в електронному вигляді, ті, хто можуть подати в електронному, але якщо у кого там приїхали з телефонами кнопочними або там за віком не можуть подати, також організовано ви бачите по напрямкам Мелітопольський район, Бердянський, Васильівський, Пологовський, Донецька напрямок. Люди приїжджають кожен день, приймають в ручному порядку». Спосередньо на місці громадяни України, які бажають виїхати до місць своїх проживання, або забрати родичів, або ж перевезти свої речі з окупованих територій, так? вони підходять до нас. Тут чітке розподілення, за який район Запорізької області відповідають ті самі люди, або за яку область поза Запорізькою областю відповідають люди. Ми оформлюємо паперову заявку, вносимо одразу в базу всі контактні дані людей, які в принципі є, які бажають виїхати. Формується черга по списку і люди за цією чергою потім обласна військова адміністрація дає. Добро люди виїжджають. За словами Андрія Булавінова, із порядком подання заявки на перетин лінії розмежування можна ознайомитись на офіційних сайтах Запорізької обласної військової адміністрації або Запорізької міської ради. Валентин Пресипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.